Ми вже побачили багато хороших яскравих м'ячів забитих. Напевно, мій на першому місці поки що після першого туру – це суперм'яч. Це ж потрібно так бачити ситуацію, розуміти тонко і розуміти, що в нього тільки є шанс забити саме так головою в падінні. Я про Робіна Ванперсі. І він зрозумів, побачивши, оцінивши ситуацію, що голокіпер вийшов, він на ходу, це ж треба мати мислення, так швидко мислити і прийняти рішення. Він вже це прийняв рішення буквально за секунду. І він побачив, що воротар виходить, і де не стрибку забуває, забиває і м'яко перекидує. І це супер шедевральний гол роби Ванперса. Персо. Якби таких м'ячів було побільше, це прекраси чемпіонату світу. Будь-якого. Вітіско спортивне відео.